يجرو يا جروح احكي عني وقولي لن انا حبي من انوصاف احكي عني وقولي لن شو حلوه هالصداف خلي عندن خبر هواكي وفيكي عم دوب قد ما قلتيلي بحبك انا عم حبك سلام